Аналіз Сін 2022-2023 років. Прожитковий мінімум в Україні в 2022 году 2393 грн. В 2023 году 2589 Приріст 8 ГРН, та ймовірний в 2024 году, 2796 ГРН. Інформація сайту Мінфін України. 1 літр бензину 23 ГРН, 50 ГРН, 1 долар США 24 ГРН, 40 ГРН, 1 місяць абон, плата інтернет 160 ГРН, 200 ГРН, 1 куряче яйце 2 ГРН. 50 коп, 7 ГРН, 1 КГ, солі 3 ГРН, 30 ГРН, 1 літро лія соняшникова 30, 60 ГРН, цибулі 5 ГРН, заліза 5 ГРН, 2 ГРН. Цікаво, а які будуть ціни в 2024 році, як ви думаєте мої дорогі глядачі?